Автомобіль «Укрпошти» рухався з боку Миколаєва. «Фіат», у якому перевозили «Труни», їхав з боку нового «Бугу». Водій останньої автівки загинув на місці події. «Ми їхали, та машина, та саме, Стала, і він заснув, і що, на світку сті летів, і стало його кидати по всій дорозі. Наша машина сюди, і він вдарає, і бачите, що з машини зробилося, і нас перевернуло». Він сидів в крані, єлі виліз, єлі мене витягну, а водителями єлі витягнув, бо рульом прижалося. нього голова розбита, видно, що аж, груди сильно болять і щось з правою ногою. З місця дорожньо-транспортної пригоди 46-річного водія автомобілю «Фотон» госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги із закритою черепно-мозковою травмою. В приймальному відділенні він був дообстежений, була виконана рентгенографія черепу, осмотр нерохірурга. Для динамічного контролю його стану він був виспіталізований до нерохірургічного відділення. Зараз він знаходиться в загальному відділенні, в загальній палаті, але стан його оцінюється як середньої важкості, ближче до важкого, тому свідомість поки що спутана. І Він потребує, як мінімум, 24 години контроль його стану». У другій автівці перевозили труни із Запоріжжя до Одеського крематорію. 31-річний водій цього автомобілю загинув на місці. Його тіло деблокували рятувальники. «Його заблокували деформованими елементами кабіни. Рятувальники за допомогою спецінструмента деблокували тіло загиблого. До ліквідації наслідків аварії залучалося дві одиниці техніки ДСНС та вісім рятувальників. У поліції призначили судово-медичні та автотехнічні експертизи. У дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Фіат загинув на місці пригоди. На даний час слідчими відділами розслідувано злочин у сфері транспорту Слідчого управління Миколаївської області, внесені відомості до ЄРДР за частиною 2 статті 286. «Автівки будуть вилучені в порядку, КПК України статті та поміщені на майданчик тимчасового отримання транспортних засобів Миколаївської області». Пошту, яку сьогодні не доставили до відділень, повернуть «Укрпошті», а труни із автомобілю «Фіат» забрала інша машина. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.